Scene incredibile la înalta curte, Vlad Cosma a fost dus cu cagula pe fa. Sebastian Ghia a dezgluit, la antena 3, ce Vlad Cosma, fost deputat PSD, a fost dus de procurorii ploietii, la GJ, pentru a depune merturie într-un proces cu camul pe cap. L-au luat cu cagulii la oamenii nace, dacă spune ce l-au forat, se spun ce au scris, în dosarul cu Vesescu, îl sunt pe una. Il a sunat, a spus Ghie. Da! Cosma a în va fi audiat la într un într-un dosar în care apare cu trei identități. Două fictive, de martor protejat, și una real. Tot luni, și ar putea da sentina în dosarul în care Vlad Cosma a fost condamnat, deja, în prim instan, la 5 ani de închisoare cu executare.